Se on sellainen homma, että eräs vanki on karannut vankilasta. Sellainen kiero, sellainen kierro, sellainen laita puolen kulkija, joka teidän on tehtävänä ottaa kiinni. Olin kuullut teistä muilta poliiseilta todella suuria kenttä. Ja haluan, että ne kehut pätevät myöskin todella pakkaa. Se on kuule sellaiset 500 000 euroa per lenssipari, mikäli siis onnistutte tässä tehtävässä, eli mikäli siis saatte hänet kiinni. Ja se on ainakin sellainen asia, minkä teidän täytyy ymmärtää. Totta kai te saatte siitä palkkaa. Terämme aika. Voitte luottaa meihin. No se olisi kuule vähimmäisvuoti. tai tämän, tämän, tämän, tämän hienon lehteen. Öö, en ole oikein varma. Ota tämä lehti. Öö, toka, en ole ihan no, no mutta sinähän voit maksaakin vielä. Öö, hmm. Okei, okay, ole hyvä. Joo. No, niin se on